بسم الله الرحمن الرحيم نستكمل في هذه الجلسة ما بدأناه في تصميم الإنفوغراف حيث سنبدأ بالتصميم واستخدام شريط الأدوات هنا إضافة الأشكال والأيقونات كذلك هنا التصنيف للأشكال بإمكاني اختيار أي تصنيف من التصنيفات حسب الآن الموضوع الذي يقوم بالتصميم عليه وحدد هذا التصنيف وأقوم باختيار الشكل المراد إضافته بعد إضافة الشكل هنا مجموعة من الأدوات لتعديل الشكل أستطيع قلبه من الأعلى للأسفل أو أستطيع كذلك من اليمين اليسار أستطيع اقتصاص منه أستطيع وضع رابط عليه وكذلك من نفس الشكل أستطيع التعديل على حجمه سنستعرض محتويات شريط الأدوات بشكل كامل هنا أيقونات متحركة من البديهي أن الأيقونات المتحركة لن تكون متحركة بعد حفظها بصيغة البي دي اف أو البي إن جي ستكون فقط متحركة إذا شاركت رابط لهذا لتصميم الانفوغراف واستطاع المستخدم الوصول إليه رابط. مثلا على سبيل المثال نشرت هذا المورد في شمس ووضعت له هذا ال... وضعت له رابط فيستطيع المتعلم الوصول له والتفاعل و... ويلاحظ هذه الايقونات المتحركه هنا لاضافه خطوط وهنا لاضافه صور والصور ايضا حسب التصنيف او حسب الاقسام وهنا إطارات أختار الشكل ثم أستطيع تغيير الصورة التي بالداخل يعني ستكون على شكل إطار الآن هذه الصورة بعد إضافتها أغير الصورة التي بالداخل وستكون مؤطرة بنفس هذا الشكل لحذف الاشكال داخل مسرح العمل بطريقتين اما النقر اختياره ثم النقر ثم دليت او بزر الكيبورد زر الديليت من لوحه المفاتيح ديليت لو حذفنا ايضا جميع النصوص الموجوده لاحظ هنا انه بامكانك اختيار الصوره مباشرة من الجهاز دروبي وحوت او بالضغط عليها وبالامكان ايضا تعديل الحجم او موضع الصورة لهذا الاطار هذا من قسم الجرافيك جميع هذه الادوات موجودة في الجرافيك ايضا يتيح الابلود وهو تحميل الصور من داخل الجهاز وهذه الصور سبق استخدامها فموجودة بإمكاني الان تحميل اي صورة بهذه الصيغ واستخدامها وستبقى موجودة هنا لاستخدامها لاحقا. هنا الباك جراوند وهو الخلفية. لكامل العمل. طبعا سيتم التغيير الخلفية لهذا القسم لوحده. لو كان لدي اكثر من قسم بالاسفل فكل قسم يتم تغييره لوحده. هنا اضافة النصوص واحجام للنصوص وكذلك بعض المؤثرات او الاطار للنصوص. تكست فريم. أستطيع أن أختار أي إطار من هذه الإطارات أو الأشكال التي تحوي بجانبها أو بداخلها نص وأستطيع تغيير النص الموجود. نقر مرتين على النص أستطيع بعدها تغييره. اذا هذا هذه أشرطة الادوات ادوات جدا سهله وبسيطه بعد الانتهاء من العمل بالكامل اقوم بالذهاب الى داونلود ثم تحميل العمل وفي صيغتي بي دي اف و بي ان جي والكواليتي وهي دقه العمل او جوده العمل بما ان الاشتراك مدفوع فيتيح لي الحفظ بالصيغه العاليه ثم داونلود آز بديف وسيخرج العمل بشكل كامل وبانتظار إبداعات الجميع وعرضها في شبكة الموارد السعودية الشمس شكرا لكم ونلتقي بإذن الله في جلسة قادمة.